Eh boy, tunaka two boys in the house ladies and gentlemen. turn up. Tana top top. Eh boy, turn up, turn up, tana. Canty boy is come say hi, come say hi. Country music. To the MG in the building let it turn up. Kabla tunakula zile mboga mbili tatu, come boy. Eh boy all be crazy. All crazy, come back. Now we baby. Eh boy say hi man.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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwana. nini kwa saizi? nini? Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni.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 moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea In there channel game <laughs> the overhead over the bar